אחד הנושאים החשובים ביותר בלינקדין הוא רשת הקשרים, Connections. חשוב מאוד לבנות רשת קשרים איכותית ורלוונטית לתחום העיסוק שלכם, כי בסופו של דבר הם אלה שיהיו כל ליעד העיקרי שיחשף לכל התכנים שתעלו בפרופיל שלכם. החובת קשרים ניתן לבצע באמצעות שימוש במספר דרכים. דרך אחת היא הקלדת שם ארגון ולחיצה על המקש People, ואז ומתקבלת רשימת האנשים העובדים באותו ארגון. דרך שנייה היא שם תפקיד, ואז תיפתח רשימת האנשים הנושאים בתפקיד זה. דרך שלישית היא שם האדם אליו נרצה לשלוח הצעת חברות. חשוב לציין שבלינקדין נהוג גם לשלוח בקשות חברות, קונקשן, לאנשים שאנחנו לא מכירים, אך הולכים תחומי עיסוק משותפים איתם. רוב האנשים מאשרים בשמחה בקשות אלו, מחר וכולם רוצים להרחיב את מעגלי הקשרים העסקיים שלהם.